هل صلاة الوتر تختلف عن صلاة الليل من حيث من حيث وقتها والدعاء الذي يقال في الصلاتين وكذلك عدد ركعات الصلاة؟ لا من صلاة الليل. الوتر من, من صلاة الليل وهو ختامها ركعة واحدة يختم بها صلاة الليل في آخر الليل أو في وسط الليل أو في أول الليل بعد أو أو صلاة العشاء يصلي ما تيسر ثم يختم واحد يقرأ فيها الحمد وقل الله أعلم هذا الوتر. نعم. فيها كل إذا بعد اللهم من الآخرة أو يدعو بغير ذلك،